Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részfénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös rendezvényén. Én Hajagos Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője tegeződve szoktuk tartani a képzéseket remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani ő az egyik legismertebb mesterkócs személyiség és képességfejlesztő szakember 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott, boldog és családi, kiegyensúlyozott boldog családi élete van és két fiúgyelmeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban.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 küldetése, az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban élni azért hogy bekerülhessenek az aranykorba szeretném megkérni vezetőnket Szedlacsik Miklóst, Mesterkócst hogy jöjjön és tartsák a mai, mai előadását Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szeretném megkérdezni itt a, rögtön a reggelején, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Micsoda? Nem jön az irány. Nem jó az irány? Nincs elköszönek. Isteneség van, hazugság. Hazugságok. Átvártások, manipulálások. Aha. Béke, boldogság, szeretet van? Aha. Az az nincs. Nincs. <gül> Nem fontos. Aha. É, szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? <gül> Aha nem veszik komolyan az emberek, nem. Nem. Nem. tehát azt hiszik hogy ebben az irányba mehet tovább hát komolyan, van aki erre nem is gondol nem. Nem. de ugye aki erre gondol vagy ilyenről már hallott az se veszi komolyan, tehát azt hiszi hogy ez így megy tovább tehát gyakorlatilag akkor ezzel aki azt hiszi hogy ez így ahogy van megy tovább akkor azt gondolja hogy a fentiek azok ilyen felelőtlenek tehát hagyják hogy minden hadd menjen hogy az egész tönkre menjen tehát hogyha megnézed például egy nagyon egyszerű dolog ugye vannak a szárazföldök a földek a bolygón és akkor megnézed akkor a növényzetet azt látod hogy a növényzet hányada a bolygón az csökken, tehát egyre kevesebb növény van a bolygón tehát egyre több az olyan terület ahol ahol már nincsenek növények, tehát nincsenek, tehát egyre több a sivatag egyre több a félsivatag, tehát a félsivatag ahol ugye maximum, maximum ilyen fűk meg esetleg ilyen kis bokrocskák vannak meg ilyen elvétve néha egy-egy fa tehát gyakorlatilag az azt jelenti hogy hogy nem tudom mondok egy példát jó? tehát tudjátok hogy a Földön ugye a meleg éghajlaton tehát a sivatag éghajlaton ott nagyon régen van élet, nagyon régóta van élet tehát ami azt jelenti hogy rengeteg települést fedeztek föl elhagyott települést fedeztek föl ugye abba az égőbe és ha jobban megnézed és jössz éjszakra vagy mészled dél felé a hidegebb részek felé és akkor ott ilyen nincs tehát gyakorlatilag ott nem fedeznek föl réges-régi településeket de a meleg év éghajlaton például a sivatag alatt a rengeteg olyan település van vagy a sivatagok alatt ugye a meleg évben rengeteg olyan település van ami ott volt de már elhagyták na most és hogyha ezekről a régi településekről beszélnek ugye ezekben a filmekben vagy leírásokban akkor arról beszélnek, úgy beszélnek mintha régen is ott sivatag lett volna hát eleve ha akkor régen is sivatag lett volna akkor nem éltek volna ott Há bolond lenne egy ember sivatagban vagy emberek sivatagban élni hogyha élhetnék, olyan területeken is ahol nincs sivatag, ahol vannak növények, ahol lehet termelni meg stb. Na most a sivatagban hogy élhettek volna ezelőtt mondjuk 4-5-6 ezer évvel ezelőtt, mikor most se lehet a sivatagban élni tehát akkor hogy voltak ott? települések, hát nagyon egyszerű úgy hogy akkor ez nem volt sivatag na most hogy lett sivatag? Hát nyilván hagyta az em, akkori emberiség, hogy sivataggá váljon. Tehát magyarul felélte a növényeket, felégette vagy felélte a növényeket, és nem ültetett helyette másikat. Mint mondok példát, mit tudom én, mondjuk megnézed a nílust, ugye a nílus a legmelegebb éghajlaton folyik, és ugye ahol van víz, ott vannak olyan növények, tehát ahol van édesvíz, vannak olyan növények, ami simán kibírja a nagyon meleget is, tehát a pálmák, az akáciák simán kibírják a meleget is, és mégis közvetlen a nílus mellett nem ültetnek növényeket pedig ott van édesvíz és a növények ellennének abban az éghajlatban, de nem ültetnek, mert lusta emberek élnek azon a környéken, ha még élnek. Érted? Tehát nincs olyan program, hogy mondjuk faültetési program, érted? Tehát hagyják a mai világban is, hogy, hogy a sivatag az teret nyerjen. És nem ültetnek növényeket olyan területekre se ahol el lehetne látva vízzel mert ott az édesvízű folyó ott folyik el mellette, de nincsen ilyen na most a lényeg az hogy gyakorlatilag az emberiség az évezredek óta illetve az emberiség egy része feléli a az élettelét. Akkor mondok másik példát, itt van megint dokumentumfilm. Mit tudom én ilyen? Olyan területek, ahol vannak évszakok, tehát van tél is, tavasz is, ősz is, nyár is. És hatalmas területek, érted? Mit tudom én mondjuk Ázsia, Európa határa környéke, érted? Hatalmas területek, és nincs egy face. Tehát egy fia fose. Max fű, meg ilyen kis ilyen, ilyen szúros, bokorszerű valami érted? és gyakorlatilag állat nem nagyon marad meg csak ilyen mosta a körülmények között lévő állatok és az emberek nem ültetnek fákat, érted? pedig azokon az éghajlatokon megélne mert van négy évszak ugyanúgy mint nálunk és Hát persze, hogy óriási meleg van, mert ugye úgy működik, hogyha ha nyáron nincs zöld, tehát nincsenek fák, akkor azon az éghajlaton ugye túlmelegedés van. Tehát ha megnézzük ugye a, a bolygónkat, ugye hátul van is térkép, ha az egyenlítő környékét megnézed, az egyenlítőn vannak trópusi országok ami azt jelenti hogy ős erdők vannak ugyanazon az éghajlaton ahol máshol meg sivatag van és csak azért tehát magyarul azt az éghajlatot azt a meleget simán bírják a növények ha, ha elültetik őket tudod olyan trópusi növényeket illetve természetesen hogyha ugye olyan növényeket ültetnek ami ezt bírja, de hát mondom azon az éghajlati övön ugye Ázsiába, Amerikába vannak trópusok tehát trópusok, ami azt jelenti hogy hát nézd meg az egyenlítő környékén ugye van az Amazonas is ahonnan most ugye írtják a fákat és előbb utóbb ott is sivatag lesz, mert ugye eleve hogyha növények vannak, akkor nem tud az ég, a meleg annyira fölmelegedni nyáron, mintha nincsenek növények tehát ugye erdős területen nincs a meleg, mint mondjuk egy sivatagos területen természetesen, ott is meleg van, csak nem annyira tehát nem mindegy, hogy mit amén mondjuk 35-40 fok van, vagy 50 hát egyáltalán nem mindegy, szóval a lényeg az, hogy megnézzük a mi világunkat akkor gyakorlatilag az emberiség egy része föléli az élőhelyét na most és egyre nagyobb a népszaporulat az olyan ö, tekintetben, olyan ö, emberek tekintetében akik nem dolgosak hanem felélik a Ére, életterületüket, na most ugye ha megnézzük a fajták közül ugye milyen fajták? emberfajták közül ugye milyen emberfajta van ugye? van a fekete, van a barna, van a sárga, meg van a fehér tehát gyakorlatilag ennyi van na most ha megnézzük ezek közül mit mondaná melyik a legdolgosabb? nem, nem a sárga egyértelműen a sárga. Hát a sárga, a sárga a legdolgosabb. Ez nem kérdés. Utána melyik a legdolgosabb? Utána jön a fehér, így van. Igen, ám de a fehéreknél akarják elérni, hogy ne legyenek dolgosak. Tehát ami azt jelenti, hogy folyamatosan éri kell, hogy a fehér is ne, a ne, ne dolgosak közé tartozott. Na most akkor utána a kik, akik nem dolgosak? Hát a barnák meg a feketék, hát ez egy se dolgos, így van. Hát persze, de meg is érthető, hogy miért nem dolgosak, mert ugye ők meleg éghajlatról származnak. Ami azt jelenti, hogy meleg éghajlaton élő emberek azok nem annyira dolgosak, mint a, a kevésbé meleg éghajlaton. Csak akkor még ez még mindig megdől ez az elv mert ha megnézed az egyenlítő ázsiai részén, ott élnek sárgák, és mégis dolgosak, érted? szóval a lényeg az, hogy, hogy az biztos, hogy a nem dolgosak aránya az a bolygón növekszik tehát a, a dolgosokhoz képest, a nem dolgosok egyre többen vannak, és ráadásul úgy hogy a nem dolgosak azok amelyik fölélik a környezetüket, a dolgosak azok nem élik föl mert azok pótolják azt amit fölélnek, na most hát hogyha így haladunk hogyha ezt megnézzük csak ezt az egy tendenciát akkor azt látjuk hogy hogy hát nem jó az irány. Tehát nem növeljük az életterünket, hanem csökkentjük az életterünket. Na most és meddig fogjuk csökkenteni? Na most mondok erre érdekes dolgot, nem tudom, tudjátok-e, hogy a világegyetemben a legtöbb értelmes lény tehát a legtöbb értelmes lény közben figyeljetek jó tehát a világegyetemben a legtöbb értelmes lény az nem a föld felszínénél hanem a föld alatt na most miért élnek a föld alatt? egy azért mert megvan a technológiájuk hogy a föld alatt kiépítsenek élettereket, kettő a föld alatt sokkal illetve akkor mondom tovább, nem kell azzal foglalkozni hogy légkört létrehozzanak a föld felszínén, tehát a föld felszínén légkört létrehozni az technológiai szempontból nem egy könnyű feladat akkor a föld felszínén létrehozni életre alkalmas körülményeket nem kis feladat, tehát nem kis feladat vizet, élhető vizet létrehozni nem kis feladat na most a bolygók nagy részében pedig a föld alatt van víz és a Föld alatt sokkal kisebb területen kell létrehozni, mint egy Föld felszínén légkört, tehát sokkal könnyebb létrehozni egy zárt térben légkört mint mondjuk a Föld felszínén, ezt technológiailag sokkal könnyebb megoldani és nem kell ugye a bolygónak úgy elhelyezkednie hogy ideális távolságra naptól hogy ne legyen se hideg se meleg tehát ezért ugye a világegyetemben a, a legtöbb lakó mármint olyan lakó amelyik értelmes lény az a föld felszíne alatt lakik általában jó mélyen a Föld felszíne alatt tehát nem ilyen pár tíz méter mélyen hanem több kilométer mélyen tehát gyakorlatilag akár mondjuk éri egy, a bolygót mondjuk egy meteortámadás nem gond, nem nagy gond mert, mert több kilométer mélyen nem számít szóval lényeg az hogy nekünk van egy különleges bolygónk amely ugye talán naprendszerenként egy ha van, tehát naprendszerenként egy, amely olyan távolságra van a naptól olyan távolságra van hogy pont ideális az életre a kül éghajlat tehát a külső éghajlata tehát ami azt jelenti hogy miért vagyunk mi itt tehát miért ezen a bolygón vagyunk mert technológiailag mi a nulláról fejlődtünk tehát ha megnézitek mi emberek úgy kerül ez a mai ember úgy került ide hogy gyakorlatilag még a tüzet se tudta használni tehát ami azt jelenti hogy minden technológiára gyakorlatilag tanították az elmúlt pár ezer évben mondjuk tízezer évben tehát mindenre megtanították mert nem nem hozott tudással születtek le az emberek és nem úgy születtek le hogy illetve úgy mondom hogy úgy születtek le ide az emberek ezekbe a testbe mint az állatok tehát úgy értsük hogy tehát az ember úgy szaporodik mint az állat most a világegyetemben a felnőtt vagyis a fejlett élőlények, azok nem úgy szaporodnak, mint az állatok. Tehát a fejlett élőlények azok azt csinálják, hogy létrehoznak tökéletes testeket, vagy csak nem tökéletes testeket, és azokba beteszik magukat a lelket. Tehát kiválasztják maguknak a testet, és bele, be, beleszállnak a testbe, ami azt jelenti, hogy szabad akaratból száll be egy testbe, és szabad akaratból akkor hagyja ott a testét, amikor akarja. Na most, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, mondjuk egy tökéletes test elkészítése, amely mondjuk nem 60 évet vagy 80 évet él, hanem mondjuk ezret legalább, ezer évet legalább, akkor az megint csak nem kis technológiai fejlettséget mutat akkor azt hogy képes legyen egy testbe, egy felnőtt testbe amit felnevelnek ugye és felnőtté válik egy felnőtt testbe belépni egy illető és kilépni bármikor, ez nem kis szellemi fejlettséget mutat akkor még egyszer mondom tehát nem kis szellemi fejlettséget mutat hogy több kilométer mélyen képesek életteret maguknak kialakítani a föld felszíne alatt tehát hogyha megnézzük ugye azt hogy a világegyetemben ugye számtalan naprendszer lehet, ezáltal számtalan olyan bolygó lehet, amelyik alkalmas a külső életre de naprendszerenként általában ez maximum egy bolygó mert az van pont abban a távolságban ami ideális, na most ha magunkat megnézzük akkor vajon miért vagyunk egy ilyen furcsa kivételes helyzetben hogy, hogy úgy születünk mint az állatok, mert úgy születünk és a föld felszínén vagyunk és rövid az életünk és ahányszor leszületünk egy testbe mindig tudatlanul születünk le, nem hozzuk a tudásunkat a többiek ugye a világegyetemben meg nem vesztik el a tudásukat hát ugye nagyon egyszerű a válasz az az egyszerű válasz az hogy nekünk tanulási szándékunk van itt a Földön, és gyakorlatilag ameddig ezen a Földön vagyunk, vagy ilyenfajta módon élünk addig csak az a lehetőségünk van, hogy ha úgy születünk, mint egy állat hogy töröltudattal szülessünk, kiértékeljük amit tettünk az életünkbe, majd próbáljuk helyrehozni, hozni a következő életünkbe azt amit elkövettünk hibát és hát ha így egyszer csak majd föleszmél valaki ugye a hosszú reinkarnációs folyamatban hogy, hát el kellene jutni arra a szintre lelkileg hogy kikerülhessen ebből a, mókus, ebből a mókuskerékből mert ez egy mókuskerék tehát mindig ugyanoda jutsz vissza tehát gyakorlatilag eljutsz valameddig az életed végéig majd ugyanúgy törlik a tudásodat, visszaszületsz egy másik testben most lehet hogy az a test egy kicsit jobb vagy egy kicsit rosszabb mint az előző volt, attól függ hogy milyen életet éltél az előző életedben és akkor gyakorlatilag ezt csinálja az ember évszázadokon, évezredeken vagy évmilliókon keresztül hát most így kérdezem nem kellene ennek véget vetni de nem úgy mint test gondolkodni így hanem úgy mint úgy mint lélek gondolkodni így De nem kellene ennek azt mondani, hogy elég volt tehát most gondoljátok végig hogy csökkentjük az életterünket és technológiai alagot tartunk, hogy képesek lennénk a föld mélyén élni nem érted? tehát gyakorlatilag ha tönkretesszük az életterünket akkor hogy, hogy, lesz, hogy lesz az élet? Hm? és akkor ezt fentről meg így, így nézik hogy na hát a gyerekek mit játszanak? hát megölik magukat semmi gond hadd csinálják? te mint szülő mondjuk ha vannak gyerekeid akkor hagynád hogy a gyerekeid megöljék egymást? biztos nem, nem? hát egy, ugye egy okos szülő sok mindent nem hagy a gyerekének, nem? és véget vet bizonyos dolgoknak hogyha a gyerek olyat csinál amit nem kéne tehát most úgy képzeljük el, hogy hozzá, hozzájuk képest mi gyerekek vagyunk tehát mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az ő gyerekeik, a fentiek gyereke így van, és gondoljuk azt, hogy sokáig hagyják azt, amit az emberek tesznek hát aki azt gondolja, hogy sokáig hagyják azt, azt hogy e felé menjen a világ, amely felé megy hát az, az hülye, aki ezt gondolja a szó szerint azt tudom mondani, hogy nem tudatlan, hanem hülye. Érted? Tehát ugyanúgy, ahogy szülőként, hülye az a szülő, aki mindent ráhagy a gyerekére. Szó szerint. Tehát egy, egy okos szülő az nem hagy mindent rá a gyerekére. Világos ez? Na most, ugye, mi azt gondoljuk, hogy mindent ránk hagynak. Tehát lehet, lehet nyugodtan elnyomoskodni, bűnözni, lustákodni, lázadozni, mindent lehet, érted? Azt gondolják emberek, hogy így lehet. Hosszú távon, sokáig. Vagy majd lesz egy, mitől mi ugye tudjuk, hogy van olyan törekvés, hogy világviszonylatban legyen egy egyetlen egy kormány, ezt úgy hívnák hogy világkormány, ugye legyen egy kormány ahol benne ül majd mit tudom x ember és akkor gyakorlatilag ez a világkormány diktatórikus elven irányítaná az egész bolygót érted? na most ezt fogják fentről engedni? hát aki ezt gondolja az nem hülye hanem barom Érted? Hát basszus kulcs, hát téged fognak először, aki így gondolod, téged fognak először kivonni a forgalomból. Érted? Ha azt gondolod, hogy ezt fogják hagyni. Ugye nekem vannak olyan képességeim, hogy érdekes módon én nem hiszek bizonyos dolgokat hanem tudok bizonyos dolgokat azáltal hogy tehát az a baj nehéz ezt elmagyarázni a múltkor láttam, láttam egy filmet ami úgy kezdődött hogy egy iskolába ültek a gyerekek egy ilyen Ja, múltban játszódott valamikor, nem olyan nagyon múltban, de a múltban játszódott ez a a jelenbe volt a történet, de visszamentek a múltba és a kisgyerek, tehát a szereplő életében mentek vissza a múltba ahol ült a szereplő mint gyerek az iskolába és, és a tanárral elkezdett vitatkozni hát nem mit tudom, hogy mennyi ötszöröt, nem ilyenekbe, hanem olyan, bal, ami az élet, illetve az ember dolgaival kapcsolatos és akkor a tanár megkérdezte a gyerektől, hogy ezt honnan veszed, hogy ez így van és a gyerek azt mondta, hogy tudom, hogy ez így van, vagy hogy így volt, vagy így, így van, vagy így lesz és akkor kérdezte a tanár tőle, hogy honnan tudod nem tudom, de tudom Na most, ugye gyerekkoromban, amikor én ezt a filmet láttam, akkor beugrott, hogy nekem gyerekkoromban ilyenek voltak. Méghozzá óvodáskoromban is, meg általános iskola első, második osztályában elsősorban. Utána azért nem, mert már nem álltam levitatkozni a felnőttekkel, mert mindig abból negatív következmény lett, ilyen beírás meg ilyesmi és akkor otthon kaptam <gül> vagy büntetést vagy verést, és, és ezáltal ugye előbb-utóbb abba hagytam ezt a fajta működést és akkor utána már nem volt, ugye szépen elfelejtettem de amikor ezt a filmet láttam akkor, akkor beugrott ez hogy ez nekem így volt és ugye sokáig utána ugye az elny kicsit az elnyomásnak köszönhetően ugye ez a fajta működésem ez megszűnt majd amikor szünetelt. hát nem megszűnt született, így van és majd amikor elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni hogy emberek fejlesztése és rájöttem arra hogy hát ugye az embereknek nem csak szakmai dolgokat kell tanítani abban a társaságban amiben vagyok hanem olyan szellemi dolgokat is ami, ami az életükben hasznukra válik és, és az jobban érdekelt mint a szakmai dolgok akkor valahogy elkezdődött ez visszajönni és akkor előbb-utóbb rájöttem, mármint az visszajönni, hogy Tudom, és rájöttem arra hogy ez a tudom ez onnan származik hogy információt kapok és akkor ezt amikor tudatossá váltam ebben a kérdésben hogy ezt én kapom ezeket az információkat és mikor tudatossá vált hogy konkrét szemétől kapom csak nem fizikai szemétől hanem szellemi szemétől akkor előbb-utóbb eljutottam oda hogy ilyen, ilyen kérdésfelelek formájában is tud működni a kommunikáció tehát hogy kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak tehát ugye nem hangot hallok tehát ne értsétek félre tehát nincsenek hangok csak egyszerűen fölteszek egy kérdést és a, megkapom a választ belülről érted? tehát nem kívülről jön, tehát nincs hogy halucinálok vagy oké? Okay? hogy hangokat hallok vagy ilyen baromság, nincsenek ilyenek hanem egyszerűen megkapom úgy a választ, olyan választ amit én előtte nem tudtam és akkor ezt nem csak válaszformában hanem képzés formájában is tudják küldeni tehát amikor például olyan dolgokban tartok előadást, ami, amit mondjuk elkezdek, és mondjuk még valami némi nemű információm is van, akkor szépen hozzáadják a további információkat. Na, szóval a szóval lényeg az, hogy, hogy hát nem jó felé megy a világ, és jelenleg egy olyan világban élünk, ahol van terrorizmus. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a terrorizmust az elsősorban a kormányok finanszírozzák Ezt tudtátok? Igen. tehát elsősorban a kormányok tehát a terrorista szervezetek, szervezeteket elsősorban a kormányok finanszírozzák, ha nem a kormányok finanszíroznák akkor nem tudnának létezni, <gül> érted? mert ugye a kormány kezében van mindenütt a hadsereg és gyakorlatilag bármikor, főleg a mai technikával, bármikor bármit le tudnának állítani. Tehát még egy kiképzéssel tudnának megcsinálni a terroristáknak. Na most, ha terrorizmus van, az abból alakul ki, hogy vannak a vallások, és akkor tudatlanná teszik az embereket, és a vallás plusz tudatlanság, és abból lesz a terrorizmus. Zsarnokság is van a bolygón és a zsarnokság is úgy jön létre hogy ott jön létre a zsarnokság ahol hatalomra törekvő emberek vannak de maga az aki hatalomra törekszik az tudatlan és akkor zsarnok lesz belőle káosz is van, káosz úgy jön létre hogy ha szabaddá válik egy ember de tudatlan akkor és emberek csoportja és ezt megcsinálja vagy tömege, akkor ha tuda, tehát a szabadságukat tudatlansággal ötvözik akkor tudják létrehozni a káoszt nézd meg a liberalizmus erre épül teljes egészében korrupció is van minél több a pénz annál nagyobb a korrupció, de azért mert azok korrumpálhatók akik tudatlanok, így van bűnözés is van bőven a bolygón, a bűnözés meg úgy van hogy elsősorban a bűnözést a szegény emberek csinálják és ha valaki szegény és amellett tudatlan na akkor lesz belőle bűnöző, mert ha szegény valaki de nem tudatlan akkor sose lesz bűnöző az a baj hogy a tudatlanság az minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere tehát ugye azért van jó a világban mert van jó Isten és azért van gonoszság a világban mert van gonosz Isten az nem azt jelenti hogy két Isten van a világegyetemben hanem ezt a Földön úgy hívják hogy hogyha le akarjuk újkori nyelvre fordítani akkor nem azt mondanák, hogy Isten hanem azt mondanánk hogy entitás tehát ez újkori nyelvben már ez van na most az entitás az meg azt jelenti hogy egy értelmes lény tehát de olyan értelmes lény amelyik fizikai testben nincs egy értelmes szellemlény tehát egy értelmes szellemlény tehát nincs fizikai teste tehát amikor entitásról beszélünk akkor egy értelmes szellemlényről beszélünk na most a szellemlények az igazán jó és az igazán gonosz szellemlények között vannak átmenetek fokozatok attól függ hogy annak a szellemlénynek milyen előzményei voltak semmilyen szellemlény tehát valóságos szellemlényről beszélek tehát nem ilyen mentálisan kreált szellemlényekről hanem a teremtő által létrehozott szellemlényekről beszélek senki nem gonoszként jött létre mivel minden olyan szellemlény amelyet léleknek ne, le, lehet nevezni az mind mind a teremtő hozta létre saját magából tehát a saját lelkéből na most mivel a teremtő a soha nem volt gonosz ezért ugye a belőle származó lelkek sem voltak gonoszok a gonoszszá válás folyamata mindig a megélés függvénye. Tehát minden lélek úgy válik gonoszá, hogy előtte jó volt, és fokozatosan lett gonosz, vagy egy hirtelen ráhatásra lett gonosz. Tehát ugye ez a kétféle van. Tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy ami itt a Földön az odafent is, de úgy is lehetne mondani, hogy odalent is. <gül> szóval itt a Föld az egy jó példa arra, hogy ezen bolygón nincs ilyen, hogy valaki gonosznak született. Nincs ilyen. nyilván ez a születés ez nem a születéstől számítandó hanem a fogantatástól persze mondjuk egy egy bűnözőnek születik egy gyereke mondjuk egy bűnöző nő és közben abban a kilenc hónapban is folytatja a bűnözéseit akkor persze hogy a gyerekére már abban a kilenc hónapban lesz hatása és lehet hogy ez kihat a gyerek majd egész életére de egy olyan bűnöző amelyik fogantatás előtt abba adja a bűnözést és, és azt a kilenc hónapot békés nyugalomban él meg annak a gyereke az életben nem lesz bűnöző ha csak majdnem születés után megint nem találkozik olyan körülményekkel szóval a lényeg az hogy minden gonosz lény a világegyetemben az a körülményei áldozata igazából de mégiscsak az ő döntése tehát az hogy egy értelmes lény gonosz vagy jó az gyakorlatilag az ő döntése de érdekes módon nem a túlélése érdekében jó vagy gonosz egy értelmes szellemlény mert azért nem a túlélése érdekében gonosz vagy jó, mert egy szellemlénynek a túlélése végtelen tehát mivel egy szellemlény nem képes a meghalásra ezért gyakorlatilag nincs az életének vége. A fizikai test az, ami mulandó. Az energia soha nem mulandó. pedig egy szellemlény az értelmes energiából áll. Tehát ami annyit jelent, hogy nem a túlélés érdekében jó vagy gonosz egy lélek hát akkor miért? nagyon egyszerű a válasz tudjátok a választ? egy szó tanítottam már hatalom a hatalom érdekében gonosz vagy, jó na most mit jelent ez? vagy ő képviseli a hatalmat vagy követ valamilyen hatalmat tehát mondjuk tételezzük fel hogy ő képviseli a hatalmat tehát őtől lefügg hogy ő gonosz vagy jó ha követi valakinek a hatalmát akkor azért gonosz mert ahhoz a gonosz hatalomhoz tartozik és azt követi vagy azért jó, mert ahhoz a jó hatalomhoz tartozik és azt követi, értitek? szabad akarat de mégse tudod miért nem szabad akarat? mert egy lélek ha gonoszszá válik akkor abban a társadalomban nincs helye amelyik jó lelkekből áll világos ez? mert az azt jelenti hogy a megélései alapján tehát van egy szabály ami ami ha elmondok illetve rávilágítok akkor jobban megértitek tehát Voltam, voltak, szoktak az emberek betegek lenni, nem? Igen. Te már voltál beteg? Igen. És vannak olyan betegségek, ami gyorsan kialakul, és vannak olyan betegségek, ami lassan kialakul. Egy gyorsan kialakuló betegségből ki lehet jönni gyorsan. Egy lassabban kialakult betegségből nem lehet kijönni gyorsan, csak lassabban egy nagyon lassan kialakult betegségből pedig csak nagyon lassan lehet kijönni de az azt jelenti a kijövetel hogy nem tünetmentes hanem meggyógyul, világos ez? na most ez pont így működik lelki szinten is ha valaki hosszú idő alatt lett gonosz tehát hosszú idő kellett neki akkor hosszú idő kell neki hogy kijöjjön belőle ha valaki hirtelen lett gonosz akkor az sokkal hamarabb ki tud jönni a gonoszságából, mint tudom értitek-e? persze, így van tehát ez olyan mint hogy szenvedélyeket megnézed hát valaki elkezd cigizni még gyorsan le tud róla szokni, minél hosszabb ideig cigizett annál nehezebben szokik le róla. érted? de ez mindenre igaz, ha valaki mondjuk munkanélkülévé válik és nem dolgozik mondjuk egy hétig az simán visszaszokik a munkára, pityputy de ha mondjuk nem dolgozik három éve akkor bazi nehéz lesz neki visszaszokni a munkára. Világos ez? Tehát ez mindenben így működik, ugyanis ez, ez elsősorban nem testi kérdés, ugyanis a betegségeknek mindig lelki eredete van, és ha valaki, meg egy betegség kialakul lassan, nagyon lassan, akkor az azt jelenti, hogy a lelki ok nagyon hosszú távon fennáll ha gyorsan alakul ki a betegség, akkor annak a lelki oka nagyon heveny, ami azt jelenti, hogy nem régről kell keresni az okot, hanem valami nagyon közeli időpontot kell nézni. Tehát, de ugyanúgy megnézed a szokást is. Tehát a test simán le tudna szokni, mondjuk arról a szenvedélyről de a lélek szokott hozzá, érted? tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag a lélek miatt az ember nem tud leszokni egy olyan dologról gyorsan amit hosszú távon csinált le tud szokni csak nagy szenvedések révén, tehát hogyha valaki még mondjuk kezdő dohányos akkor nem lesz neki nagy szenvedés hogy lesz értitek? tehát ezért van az a világegyetemben is hogyha megtévednek a lelkek akkor nem fogadják vissza őket csak azokat a lelkeket fogadják vissza akik nem hosszú távon érték el és nem hosszú ideje gonoszak világos ez? tehát egy tartósan gonosz lélek lelket ha visszaengednek egy olyan társadalomba ahol jó lelkek vannak nem gonoszak akkor az kárt okozza abban a társadalomban tehát például a teremtő is azt csinálta a világtörténelemben tehát aki megosztotta a saját lelkét évmilliárdokon keresztül, sőt ki, mo ki nem mondható időtartamon keresztül úgy csinálta hogy az ő saját társadalmába azokat fogadta vissza akiket még érdemesnek tartotta visszafogadásra tehát magyarul nem gonoszkodtak sokat tehát lehet hogy volt egy nagy gonosz cselekedete de egy lélek képes a megbánásra de nem lehet megbánni Mondjuk itt van, valaki végig gonoszkodja az életét, érted? Azt nem lehet megbánni 5 másodperc alatt. Érted? De még 5 perc alatt se. Tehát azok az emberek, akik úgy érték le az életüket, hogy voltak, nem helyes cselekedeteik meg időnként még talán gonoszságaiik is de az életük nagy részét helyesen élték le vagy csak nem helyesen akkor azok meg tudnak bánni dolgokat azoknak meg lehet bocsájtani, mert őszintén meg tudnak bánni dolgokat de most gondolj bele hogyha egész életed végig gonoszkodtad volna akkor hogy tudnád megbánni a végén? Sehogy. Őszintén nem. Őszintén nem. Az egy mű megbánás lenne. Érted? Ezért van az, hogy aki végig gonoszkodja az életét vagy az életének a nagy részét, főleg a, az utolsó időszakot. Tehát mit tudom én mondjuk Hitler. Jó vagy Stálit. Azok nem születnek le olyan körülmények közé, mint ahová te leszülettél oké? Okay? hanem leszületik olyan körülmények közé amit te biztos, hogy nem szeretnél, az Hózziher érted? tehát magyarul ő a következő életében fogja megbánni azt, hogy mit tett az előzőben. Ezért egy olyan életet fog leélni a következő életében, vagy olyan életet már leélt, ahol nem rövid életet élt, és végig szenvedte az életét, érted? hogy tud ez ember végig szenvedni az életét? hát hogyha egy olyan fizikai testbe születik le amelyik sérült? így van és szó szerint legyenek fizikai fájdalmai tehát nem elég hogy mit tudom én béna és nem fáj semmie hanem fizikai fájdalmai legyenek mert ő fizikai fájdalmak okozott más embereknek és ezt képzeljétek el úgy tudja megélni hogy ő ezt bevállalja a következő életében. nem semmi mi? ez nem mártírság, nagy tévedés, ez nem mártírság, hanem amikor a, egy lélek újra születik, mert Hitlert meg Szárin sem született gonosznak. Világos ez? Hanem azzá vált a hatalom miatt. Világos ez? És a megélt életkörülményei miatt? Ó, hát ezt ő választotta nem az előző életében ő választotta nehogy azt itt már abban az életében tehát ő szabad akaratból választotta azt, hát most gondolj bele, Hitler a hatalmát jóra is használhatta volna, Stalin a hatalmát jóra is használhatta volna, nem? tehát az, az ő választása volt hogy jólra használja a hatalmát vagy rosszra és nem valószínű hogy ők gyerekként gonoszak voltak, bár lehet hogy már olyan elnyomást kaptak gyerekként, érted? hogy hamar gonoszzá váltak az most részletkérdés, de biztos hogy nem gonosznak születtek világos ez? tehát ami annyit jelent hogy következmények nélkül nincs semmilyen cselekedet az életben tehát most gondolj bele egy lélek amely mondjuk nem földi eredetű lélekről vagy földi lé, emberi lélekről beszélek hanem mondjuk legyen egy, egy olyan lélek ahol nincs tudástörlés, és a hatalom érdekében szépen fokozatosan egyre gonoszabbá válik akkor mit fog vele csinálni a teremtő, vagy mit csinált vele a teremtő? fogja és száműzi a saját társadalmába ugye megölni nem tudja, egyet lehetne, hogy a lelket fogságba lehet ejteni tehát annak ellenére, hogy lélek, mégis fogságba lehet ejteni de az mire jó, elég nagy az univerzum, aztán menjen, Isten hírével. Érted? Mint ahogy régen csinálták, elég nagy a föld, azt hiszem, hogy száműzték Szibériába, vagy száműzték Ausztráliába. Vagy például ugye tudjuk, hogy a római birodalom meg Dácsiába száműzte a nem kívánatos elemeket. tehát lényeg az hogy ez mindenütt így, így volt már földön is meg odafönn is és onnantól kezdve gonoszkodhat, csak ugye mi lesz ezekkel a gonoszokkal? főleg hogyha sok gonoszt egy helyre száműznek, ugye előbb-utóbb lehet hogy összeüti, tehát összeütközésbe kerül ugye azokkal akik száműzték vagy azzal aki száműzte és ugye ez van az egész világegyetemben szó szerint és hát itt a történelmünkben is, a föld történetében, a mi történelmünkben is ugye számos olyan példát találni hogy a számüzöttek azok összefogtak és visszatámadtak na szóval lényeg az hogy gondold végig hogy itt vagyunk a földön ami gyakorlatilag egy óvoda a lelkek számára hát lehet, hogy inkább azt mondom alsó tagozat nem több, tehát ilyen első-második osztály ilyen első osztály és hát most gondolj bele az első osztályosok Átállásiskolai első osztályok mennyire tudják magukat megvédeni? Há nem nagyon, nem. Mondjuk a nagyokkal szemben. A nagyokkal szemben mennyire tudják magukat megvédeni? Hát mennyire, Nem? Na most, ha a kicsiket nem védik mondjuk a tanárok, vagy esetleg mások, akkor a, a nagyok azt csinálnak velük, amit akarnak. Nem. ha azok a nagyok gonoszak akkor meg még inkább azt csinálják velük amit akarnak na most gondolj vele ugyanígy van itt a földön ugyanezen a szinten vagyunk mint mondjuk az első osztályosak tehát hogyha minket nem védnek a fentiek az uraink az isteneink érted? akkor gyakorlatilag azt csinálnának velünk a nagyok, de a gonosz nagyok amit akarnak szó szerint és volt időszak amikor csinálták is? amikor az egész bolygón nagyon komoly elnyomás volt középkor, nem a középkor, bocsánat az ókor, ókorban így van, az ókorban, a középkor az már egy, a középkor egy része még az eleje az, az elnyomás volt, azt utána nem. Hát gyakorlatilag a 13. századtól változott ez a kérdés. De az ókorban nagyon hosszú távon csinálták. Az hogy hagyták, hogy a, az általános iskolás földiek, <gül> ugye elsős földiek azokat elnyomj, elnyomják a nagyok és ha megnézed mitől én mondjuk egy általános iskolás osztályt, egy elsős osztályt még egy, egy nyolcadikos is el tud nyomni simán tehát a, az elsősök még együtt sem tudnának megvédeni magukat mondjuk egy gonosz nyolcadikossal szembe Érted? Ami azt jelenti, hogy a föld történetében ez is látható, hogy lejött egy gonosz Isten, és az egész emberiséggel mit tudott művelni, az egy gonosz Isten. Jó, hát akkor az emberiség nem 7 milliárdos volt, vagy 8 milliárdos, érted? hanem pár milliós volt az egész emberiség. Hát de, de akkor is. Persze szóval a lényeg az, hogy most olyan uraink vannak vagy isteneink akik a jóisten felhatóságához tartoznak ami azt jelenti hogy egy olyan társadalom van odafönt, egy olyan társadom részeként működnek itt a naprendszerben ahol szeretet, béke és boldogság van. És azért vagyunk mi itt, ezen a bolygón, hogy képesek legyünk mi is a feltétel nélküli szeretetre. Hogy képesek legyünk ezáltal békében és boldogságban együttműködni. Hát ettől a legtöbb ember elég messze áll. Azért, mert a gonosznak kiterjed az ügyködése a múltból származóan az emberiségre, ugyanis védett helyen léteznek olyan lények, amely nem a jót képviselik, nem az isteni szeretetet képviselik hanem a gonoszságot képviselik. És ők a Földben léteznek, több kilométer mélyen lenne a Földben. És természetesen a több kilométer mély Földréteg, az megfelelő védelem számukra, hogy ők ott élhetik a saját társadalmukat de mégis tudják a hatást gyakorolni az emberek számára tudnak negatív hatást gyakorolni az emberiségre vagy hát az emberiségen belül hát nem mindenkire de sok emberre miért? mert ez úgy működik hogyha van egy magas mentális szellemi energiával rendelkező értelmes lény ez lehet akár egy ember és ha egy másik személy nem rendelkezik magas szellemi energiákkal hanem mondjuk rossz állapotú akkor a rossz állapotú ember az hajlamos lesz befogadni a befolyást a rosszra és milyen befolyást? mentális befolyást tehát úgy működik az ember hogyha rossz állapotú akkor ott van benne a szó hogy a rossz állapotú akkor hajlamossá válik a rossz befolyásoltságra, tehát hogy ő rossz cselekedetekre befolyásolhatják őt tehát egy, egy rossz állapotú ember az hajlamos teljes egészében befogadni a rossz befolyást a rosszra befolyást és egy rossz állapotú ember sokkal, de sokkal könnyebben válik rosszá és képes lesz másoknak ártó cselekedeteket végezni na most mondok példát, az emberek azt hiszik, hogy az emberek többsége azt hiszik hogy az a rossz cselekedet hogyha szándékosan valakinek rosszat tesz valaki, ez a rossz cselekedet nem csak ez a rossz cselekedet persze ezt tudjuk hogy ez a rossz cselekedet nem csak ez a rossz cselekedet hanem az a rossz cselekedet például hogyha az ember megtehetne dolgokat és nem tesz meg például mondjuk az egy rossz cselekedet hogy oda megy hozzád mondjuk egy jobb állapotú emberi lény és te fogod elrontod a hangulatát neki érted? tök mindegy hogy mivel rontod el, elrontod a hangulatát, ez is egy rossz cselekedet vagy az is egy helytelen rossz cselekedet hogy tessék, itt vagyok, dolgoztam eleget az életembe, most tartsatok el. Ez, ha most megkérdeznénk, több millió ember mondaná, hogy ez, ez így van. Dolgoztam eleget, most már tartsatok el. Magyarországon több millió csak, Magyarországon. Tehát ez rossz cselekedet. Tehát egy embernek addig, ameddig él, teremteni kellene. Tehát ameddig él. Nem azt mondani, hát már teremtettem eleget. Most már tartsatok el. Mondom, ma több millió ember. Így él Magyarországon. A világon meg sok tíz vagy sok százmillió ember dolgoztam eleget, tartsatok el, érdekes módon valahogy az én nagyapám, aki még a múlt század, előtti században született azok nem ezt mondták érted? nem azt mondták hogy le ledolgoztam ennyit, most se hát tartsatok el érdekes tehát akkor biztos ő volt a gonosz, nem? mert nem ezt mondta, tehát ő élete végig dolgozott, szó szóval szerint neki nem volt nyugdíja mert gondolj bele hogyha jobban végig gondolod helyes cselekedet, észszerű cselekedet, és szóval dolgozta, dolgoztam meleget, tartsatok el Na, hogy azt mondod hogy ez egy, ez egy észszerű helyes gondolkodás és akkor mit mondhatna az ember hogy mennyi az dolgozta meleget? 10 év? 20 év? 30? 40? 50? mennyi? hát amit a törvényben megírnak, nem? miért annyi? miért nem több vagy miért nem kevesebb? érdekes kérdés, nem? no szóval, szóval gondold végig, az ember úgy működik hogy abba adja a teremtést vagy nem is csinálta, sose <gül> ez most a részletkérdés, de a legtöbb hála Istennek valamilyen szinten teremtett csak abba adja, abba adja a teremtést és onnantól kezdve automatikusan lejjebb fog menni a hangulata automatikusan hagyd abba a teremtést és észre fogod venni ezért megnézed a férfiak jó része abba adja a teremtést és ezt meghal tehát utána így zuhal lefele a nők meg ilyen pótcselekvéseket végeznek szó szerint ugye azt hiszik hogy teremtés mert úgy próbálják megélni hogy teremtés közben jobban járnának ők is ha inkább újra születnének mert az nem teremtés mert ha te más helyet akinek a dolga lenne, hogy teremtsen, és te helyette teremted meg azt, na ez is ártott tett. Világos ez? Mert ugye sokan, főleg a hölgyek, Elmennek nyugdíjba és olyan dolgokat csinálnak meg amit a gyerekének kellene megcsinálnia érted? de nem a gyereke csinálja meg hanem ő csinálja meg a gyereke helyett és ez pedig ártás ez úgy hívják oké? Okay? Tehát ennek az lenne a természetes folyamata, akármilyen hihetetlen hogy ami a felnőttnek a dolga azt nem csinálhatja meg egy másik felnőtt még akkor sem ha az az szüleje mondok példát, nem tudom én ismerek olyan embereket akik mennek a gyereküknek úgy építkezni, érted? hogy közben a gyerek nem építkezik ott érted? tehát nem segít neki hanem helyette építi a gyerekének a házát érted? hát mert ő már megteheti, mert idős, mert ráér, érted? a gyerek az nem ér rá hát érdekes, én munka mellett képes voltam házat építeni saját két kezembe, érdekes mód, úgyhogy volt fő tevékenységem másod tevékenységem, harmad tevékenységem, meg még építkeztem is érted jaj de érdekes és a fő tevékenységem az 8 órás volt, az úgy hozzáfűznem és akkor nyáron, tudod mikor mentünk le? Fürödni a fotitóra palotáról, éjszaka, bizonyám éjszaka éjszaka sötétbe. tehát ugye nyáron mikor van sötét? olyan fél tíz-tíz után na hát mi olyankor mentünk? a szünyogok után. után mert akkor végeztünk, érted? és akkor másnap csináltuk tovább de hát ugye sok felnőtt úgy gondolja, ó oh, hát nekem ne legyen olyan rossz mint vagy a gyerekemnek ne legyen olyan rossz mint nekem volt hát én nem tudom, nekem semmi bajom nem volt ezzel hogy ezt így csináltuk tehát én egyáltalán nem emlékszek semmilyen rossz dologra azáltal hogy én sokat dolgoztam, érted? Tehát semmi olyan sor tehát nem, nincs olyan, hogy, hogy hogy kimaradhatott volna az életemben, érted? semmi ilyesmi nincs az életemben, ami, aminek ki kellett volna maradnia, semmi tehát az ég a világon semmi na most akkor megint megkérdezem, jó? hogy hát szerinted fentiek meddig, meddig hagyják? No? hogy csináljuk a sok-sok ostobaságot de nem úgy kell nézni hogy bolygó szinten nagyon egyszerű ez a kérdés az ő szempontjukból tehát itt ahány ember él van annyi szellemlény aki le van küldve rendezgetni a dolgot, ezt úgy hívják hogy angyal Ugye ők szellemileg egyen magasabb szinten vannak, mint ahol itt a bolygón mi lehetnénk. Tehát ők a beteljesülés szintje felett vannak. Na most egy embernek elpatintani egy gyereket az agyába? Vagy mondjuk megállítani a szívét? Tudod, meddig tart neki? Eddig. lásd mit tudom én, hogy hívják? a károm, milyen Káro? Geztesi. Geztesi. Károly? gesztesi hogy vezet, trillal alla érted? és csak írtál rosszul lett az autóba Meg kiáll a sorból, az meghal, érted? ott a helyszínen mert mit mondott előtte vagy hat nappal, mit nyilatkozott? ó, hát ő már Neki vannak céljai, teológiai tanulmányokat akar folytatni. <gül> És akkor mondom, tanulja a hülyeséget? Mondom, a hülyeséget fogja tanulni? Nem engedték. Nem. Nem engedték, gyorsan kivonták a forgalomba? Pár nap alatt. Eldöntötték odafönt, jó, hát hülyeséget, ne tanuljon, vonjuk ki a forgalomból mert annál jobb képességű volt hogy ilyen hülyeségeket csináljon na most miért mondtam ezt hogy hülyeségeket tanul? tehát nem azzal van gond a bibliának azon részével ahol a szeretet, békét, boldogságot tanítja hanem azzal van gond amikor a hazugságokat tanítja Érted? na most de azért megint csak mondanám hogy a biblia tanítja valamilyen szinten bár nem módszerszerűen a szeretet, béke, boldogság gott valamennyire de azért azt is mondanám hogy akkor nézzük már meg hogy a bibliára hivatkozva hány millió embert, tízmillió százmillió embert öltek meg ezen a bolygón sőt mai, mai napig is szóval mai napig is na most megmondom őszintén hogy én nem hivatkoznék egy olyan irodalomra, érted? aminek a tanaira hivatkozva, érted? milliókat gyilkolnak meg és nem tanulnék olyan tanokat amivel milliókat gyilkoltak meg érted? tehát az hogy mit tudom én jól bánja feleségeddel vagy jól bánja férjeddel az még nem módszer érted? tehát az nem elég tehát nem elég kijelenteni, hogy mit tegyél, ha egy ember nem azt teszi a jelenben, akkor neki módszer kell adni ahhoz, hogy azt tudja tenni, ami a helyes. És valahogy én azt látom, hogy a világban a módszerek hiányoznak. Én meg azért vagyok, hogy átadjam a módszereket és képesek legyetek a módszereket használni no hát sokáig tudnék még beszélni de már minden idő eltelt köszönöm szépen a figyelmeteket ha bármi kérdésed volt akkor nézz körül a weboldalunkon vagy hív fel a vezetődet vagy ha nem tudod akkor az irodánkat és kérd meg hogy ki a te vezetőd köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyunknak További szép estét, sziasztok!